Він каже, дай, будь ласка, від себе 100 євро, я тобі віддам, от я зразу перекинула також, е, ну, ще дав. Е...